Recepta-i avertizează România și celelalte state ue, nu vei puteți juca cu mândria noastră. Vrei Ieredintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni în care îi iva cer Uniunii Europene întregul ajutor de 6 miliarde de euro promis de către blocul comunitar pentru refugiații sirieni aflați pe teritoriul Turciei, în cadrul unei reuniuni ce va avea loc săptămâna viitoare, relatează agenția DVA. Se Pe petemâna trecut, Comisia Europeană a afirmat că a început să pregtească un al doilea pachet de ajutor de 3 miliarde de euro pentru refugiacii din Turcia, scrie Ager Press. Nu vei puteți juca cu mândria noastră, a declarat Erdogan, susținând că Ankara a primit doar 850. .000 de euro din primul pachet de ajutor tot de 3 miliarde de euro. Turcia oferă servicii inclusiv în domeniul educației sublinieră și cel al unui număr de peste 3 milioane de refugiați sirieni aflați pe teritoriul său. A precizat Erdogan Turcia sublinierei Uniunea Europeană au încheiat un acord în 2016 în baza ceruia în care a ajut la setevilirea a fluxului de refugiați sublinierei imigranți c Europa, majoritatea provennici din Siria, în schimbul unui ajutor financiar pentru gestionarea de C3 în care a problemei nou-sosicilor. A afirmat ce a alocat deja 1,85 miliarde de euro pentru proiecte în Turcia, din prima tran subliniere, pentru a ajuta milioane de sirieni, Subliniere ice întreaga sumă de 3 miliarde a fost contractat cu organizații umanitare. Erdogan urmează să se întâlnească cu un alt oficial I.I.N.O.R.A. subliniereul bulgar Varna pe 26 martie. Relațiile dintre I.Ancara au fost tensionate ani de zile, înruciindu-se ca urmare a represaliilor după tentativa I.O.A.T. de puci din Turcia din 2016, De asemenea, obiectivul carei de aderare la UE a fost în mare măsură abandonat.